Tak já vás tady vítám. Dobrý den všem, nebo skoro už dobrý večer. Vítám vás na trošku slavnostnějším otevření našeho nového chodníku mezi Řečany a Labětinem. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. zejména pak panu Žákovi, který pro nás udělal projektovou dokumentaci. Velké díky a dohlížel celou stavbu. Děkujeme technickému dozoru, děkujeme firmě m která celý chodník. Vybudovala. Děkujeme zastupitelům, kteří chodník schválili a děkujeme obecní pokladní, že se tam našly peníze právě na ten chodník. Já bych chtěla, aby vám sloužil v bezpečnosti, aby se vám po něm dobře chodilo, aby tady nevznikaly žádné kolize, aby dětičky byly v bezpečí a aby vás chránil sami jste se mohli přesvědčit o důležitosti tyhle stavby, ještě než se chodník vůbec dokončil, tak už se po něm chodilo, že jo? Takže a ještě bych v tom viděl trošičku malinko symbolický význam cesty mezi Řečanama, řečanama a obcí Labětín. Já Chci jen říct, že někteří lidé z Labětína by si měli uvědomit, že existují i Řečany a že, aby se na ně nedívali skrz prsty. Toť asi vše ode mě. Že tohle je pomyslné spojení našich vesnic, Řečan a Labětina. Jsme všichni jedna obec. A všichni, pokud budete mít jakýkoliv problém, nebo budete chtít cokoliv s čímkoliv pomoct a bude to v našich silách, neváhejte se na nás obrátit, jak řečanští, tak labětinští. jsme tu jenom pro vás. A děkujeme vám. Takže ať se vám jde dobře, my vám k tomu zahrajeme a uvítáme vás v parku.